أخذتني من الغابة، وأخذتني من الغابة، وأخذتني من الغابة، وأخذتني من الغابة، وقوا وقوا زعف بابا وهاه مجموعه الناس بالخطا بهذه الدحه كل يدوه مين هذه وين راها هذه تقول تقول كيدو تقول بس الله بوس في الضحى بعدهم شعبيب شعبيب قلت له قلت يا بالله انتهي! ما تهدرش! اوه اوه اوه واحد هل من هذي الغفله هل من يكفي هل وعندك من هذي